السلام علیکم آج ہم امیزون کورس کی ویڈیو نمبر 2 سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 1 جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو نمبر 1 کو وہ لازمی دیکھیں کیونکہ ویڈیو نمبر 1 کے اندر ہم نے امیزون کے بیسک کنسیپٹس اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی مارکیٹ پلیسز اور ہم نے اس کمپلیٹ کورس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ ہم نے سب کچھ اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا ہمارے پاس میکینزم کیا ہوگا اس کورس کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں گے کس کس طریقے سے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں گے کہ تمام سٹوڈنٹس کو فلی سپورٹ حاصل رہے تو دیٹ از دا ریزن ویڈیو نمبر ون آپ نے نہیں دیکھی تو پلے لسٹ کے اندر ویڈیو نمبر ون ہے اس کو آپ کمپلیٹ دیکھ لیں ہم نے ویڈیو نمبر ون میں بھی یہی ڈسائڈ کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ اس کورس کو ہم بالکل اسکریچ سے دے کے چلیں گے اور اسپیسیفکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں لکھا کہ ہمیں امیزون کے بارے میں یا مارکیٹ پلیس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے سو دیٹ از دا ریزن دس از سو امپورٹنٹ کہ بالکل ہم اس کو اسکریچ سے لے کے چلیں تاکہ جو یہ کورس سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پرابلمس نہ آئیں بیسیکلی امیزون ہمارے پاس ہے کیا امیزون اوبیسلی ہمارے پاس ایک مارکیٹ پلیس ہے جس طریقے سے آف لائن کے اندر آپ کے پاس ایک بزنس ہو رہا ہوتا ہے ویسے یہ وہی والا بزنس آپ آن لائن کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کے اسکلس نہیں ہیں کوئی اس طرح کے آپ کے پاس اپلیکیشن نہیں ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس ایک کمپلیٹ بزنس ماڈل کہلاتا ہے جو لوگ مارکیٹ پلیس کے اوپر کام کر رہے ہیں امیزون پہ کام کر رہے ہیں نون پہ کام کر رہے ہیں اٹسی پہ کام کر رہے ہیں علی بابا پہ کام کر رہے ہیں ایون پاکستان میں دراز کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ بیسکلی ایک بزنس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے آپ اپنا بزنس اس کے اوپر کر رہے ہوں یا آپ کسی کلائنٹ کے بیہاف کے اوپر کام کر رہے ہوں تو بزنس کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے پارٹ آف مارکیٹ پلیسز کے جو اسکلز ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک طرف تو آپ کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ ہینڈلنگ کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جو ایک بزنس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب کورس کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بزنس کنسیپٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ والی چیز آنے والے لیکچرس میں آپ کے لیے یوزفل ہو पास ہمارے پاس چار قسم کے ڈفرینٹ بزنس हैं ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آف لائن اور آن لائن مارکیٹ کی ایگزامپل انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے سب سے پہلے ہمارے پاس بزنس ماڈل کراتے ہیں اس کو ہم بی ٹو بی کہتے ہیں مینس کے بزنس ٹو بزنس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس سے پروڈکٹ لے کے اور دوسرے بزنس کو اس کو سیل کی جائے آف لائن مارکیٹ کی اگر ہم اگزامپل لیں کہ کوئی بھی مینوفیکچرر ہے کہ جو ایک بزنس کر رہے کسی بھی پروڈکٹ کو وہ ریپیئر کر رہے ریڈی کر رہے اور یہاں سے ایک ہول سیلر لے کے آتا ہے اس کو فردر ریٹیلرز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس بزنس ٹو بزنس کہلائے گا اب اسی طریقے سے اگر اس ہول سیلر سے ایک ریٹیلر کو چیزیں لے کے جاتا ہے کہ جو جا کے اس نے اپنی شاپ کے اوپر ڈسپلے کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس بزنس ٹو بزنس کہلات کہلائے گا اگر ہم اس کی آن لائن کی ایگزامپل لیں تو ہمارے پاس علی بابا ہو گیا ہم یو اے کی بات کرتے ہیں اس میں ٹریڈ لنک ہمارے پاس ہو گیا یہ ہمارے پاس بی ٹو بی مینز کے بزنس ٹو بزنس کے کنسیپٹ ہے کہ جہاں پہ ایک بزنس سے چیزیں لے کے آپ اپنے پاس لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ فردر اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں دس از نمبر ون نمبر ٹو ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بی ٹو سی بی ٹو سی کا مطلب یہ ہے کہ بزنس ٹو کنزیومر ہم اسی ایک ہی اگزامپل کو لے کے کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے اب بزنس ٹو کنزیومر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہول سیلر یا وہ شاپ کیپر جو کہ بلک میں کوانٹٹی لے کے آیا تھا اور اس نے آگے ریٹیلر کو سیل آؤٹ کی ہے کہ جو اپنی شاپ پہ وہ پروڈکٹ ڈسپلے کرے گا اور اس کے بعد کنزیومر جس کو ہم اینڈ یوزر بھی کہتے ہیں کنزیومر اس سے لے کے جائے گا میں اس لے کے جاؤں گا آپ لے کے جائیں گے جو نارمل لائف کے اندر آپ گھر کے لیے گروسری لے رہے ہوتے ہیں آپ باقی اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ بزنس کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کے پاس چلاتا ہے بزنس ٹو کنزیومر اب اس کی ایگزامپل آف لائن تو میں نے آپ کو بتا دی آن لائن اگر ہم اس کے ایگزامپل لیں آن لائن اس کے ایگزامپل میں سیم ہمارے پاس امازون کی ایگزامپل آ جائے گی جس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے بیسکلی مارکیٹ پلیس کا مارکیٹ پلیس میں امیزون کا لفظ ہم اس لیے زیادہ یوز کرتے ہیں کہ لوگوں کو امیزون کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اس کی لسٹنگ کہہ لیں وہ زیادہ ہوتی ہے ادروائز یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ مارکیٹ پلیس کا کنسیپٹ ہی کہلاتا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سب چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تھرو آپ دنیا کے ڈیفرنٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے امیزون پے کرنا ہے نون پے کرنا ہے ای پے پے کرنا ہے اگر ہم نے دراز پے کرنا ہے تو بیسکلی وہ ماڈل ہمارے پاس کہلاتا ہے بی ٹو سی جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر یہ ہمارے پاس ہو گیا دوسرا ماڈل تیسرا ماڈل ہمارے پاس کہلاتا ہے کنزیومر ٹو بزنس مینس کہ ایک کسٹمر ہے جس نے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ وہ ایک بزنس مین کو بیچی ہے اس کو ہم کنزیومر ٹو بزنس کہتے ہیں میں اس کی آپ کو آسان سے ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس موٹر بائک ہے یا کسی کے پاس موبائل فون ہے اور وہ جا کے مارکیٹ کے اندر موٹر سائیکل کو شو روم پہ بیچ دیتے ہیں اور اپنے موبائل فون کو جا کے موبائل شاپ پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو یہ کنسیپٹ ہمارے پاس چلاتا ہے کنزیومر ٹو بزنس ایک کنزیومر ہے ایک کسٹمر ہے اس نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ گئے ہیں اور ایک بزنس والے کو اس نے سیل آؤٹ کر ہے اگر ہم آن لائن اس کی ایگزامپل لیں تو آن لائن ایگزامپل کے اندر ہم او ایل ایکس کے ایگزامپل لے سکتے ہیں او ایل کے اوپر دونوں بیس سے کام ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ ڈفرنٹ قسم کی چیزیں اس کے اوپر سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اب لیٹ سپوز ہم ایک گاڑی کے ایگزامپل لیتے اور ویلیکس کے اوپر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کو بائے کر کے پھر فردر اس میں چھوٹی بہت چینجز کر کے وہ اس کو آگے سیل آؤٹ کر دیں یہ ہمارا کہلائے گا کنزیومر ٹو بزنس اب اسی کے اندر لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر کنزیومر ٹو کنزیومر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کنزیومر یا ایک کسٹمر نے چیز جو ہے وہ دوسرے کنزیومر کو سیل آؤٹ کر دی آف لائن مارکیٹ کے اندر اگین اس کی ایگزامپل میں سیم میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ نے اپنی بائک سیل آؤٹ کرنی ہے آپ نے سیل کرنی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو اس اٹ مینس کہ اس کے اندر کوئی بزنس دنو نہیں ہوا آپ نے اس کو سیل کیا میں نے اس کو بائی کیا اگر آپ نے اپنا موبائل فون سیل آؤٹ کرنا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے آپ نے اپنا موبائل فون سیل آؤٹ کیا اور میں نے اس کو پرچیز کیا یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر تو ये चार कंसेप्ट हमारे पास होते हैं जो कि हम बिजनेस के अंदर यूज कर रहे होते हैं वो चाहे हमारे पास ऑफलाइन की मार्किट हो या वो चाहे हमारे पास ऑनलाइन की मार्किट हो सो दिस इज इंपॉर्टेंट मेक श्योर यू नीड टू राइट इट डाउंट ये चार कंसेप्ट इनको आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे अब इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो बिज़नेस हो रहे हैं वो कितने किस्म के कितने कांड्स के बिजनेस होते हैं वो हमारे पास तीन किस्म के बिज़नेस हो रहे होते हैं एक हमारे पास हो रहा होता है मैनूफैक्चर जिसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट को मैनुफैक्चर कर रहे होते हैं سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر یہ ڈسٹریبیوٹر جو ہیں یہ آپ کے پاس ہول سیل میں بھی آ سکتے ہیں یا آپ کے پاس وہ ریٹیل میں بھی آ سکتے ہیں لیٹ سپوز اگر کوئی شوز بنا رہے ہیں کوئی فیکٹری شوز بنا رہی ہے اور ایک وہ بزنس جو ہے وہ ان کا کہلاتا ہے مینوفیکچرر کا بزنس اور وہی شوز ڈیفینیٹلی انہوں نے مارکیٹ کے اندر سپلائی کرنے ہیں اس کے لیے ان کے پاس ہول سیلر اویلیبل ہوتے ہیں جب ہول سیلر ان کو لے کے ہیں وہ چیز ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن یا ڈسٹریبیوٹر کہلاتے ہیں وہی وہ آگے ریٹیلر کو سپلائی کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہی کہلاتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسرا کنسیپٹ ہے بزنس کا اوور اس میں تیسرا کنسیپٹ ہمارے پاس جو بزنس کا ہے وہ ہمارے پاس ہے سروسز کا مینس اگر آپ مارکیٹ کے اندر دیکھیں ایون کہ آن لائن مارکیٹ میں دیکھ لیں آف لائن مارکیٹ میں دیکھ لیں پہلے ہم آن لائن مارکیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر میں آپ کو آف لائن مارکیٹ کی ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں اگر ہم مینوفیکچر کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے مینوفیکچررز ہیں کہ جنہوں نے آن لائن بھی اپنی چیزیں اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو آن لائن اپنی हैं موجود آپ کے پاس ایمازون پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں ایون کے علی بابا پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور تیسرے آپ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے وہ ریٹیل کا یا ڈسٹریبیوشن کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو سروسز کا کنسیپٹ ہے آف لائن مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس انجینئرس ہیں اس طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں ایون کہ وہ ایز اے مڈل مین بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے تھرو وہ اپنا ایک سورس آف انکم جنریٹ کرتے ہیں تو یہ تیسرا کنسیپٹ ہمارے پاس جو بزنس کا ہے وہ ہمارے پاس سروسز کا آ جاتا ہے اب اگر ہم آن لائن کی بات کریں تو آن لائن میں آپ اگر اپنے کلائنٹ کا سٹور مینیج کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایز اے ریٹیلر کام کر رہے ہیں اس اسپیسیفک اسٹور کے لیے اور اگر آپ اپنی اگزامپل لیں اور آپ ایسا اے اسسٹنٹ کسی کو سروسز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھرو سروسز آپ اپنی انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بولا کہ آپ سروسز دے رہے ہوں یا آپ کسی کا سٹور یا کسی کا بزنس مینیج کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنا یا کسی اور کا بزنس کر رہے ہیں دس از ناٹ اونلی دیٹ ٹائپ آف اسکلس کیا آپ بولیں کہ ان اسکلس یہ اسکلس لینے کے بعد صرف اور صرف میں نے ویچوئل اسسٹنٹ کا ہی کام کرنا ہے ایسا بالکل نہیں ہے ون دا پیس آف ٹائم آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ان کنسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر ہم آگے سٹیپ بائی سٹیپ ہم امیزون کو بھی لے کے چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ پھر ہم ن کو بھی لے کے چلیں گے سو so, ان چھوٹے سے کنسیپٹ کے متعلق اگر کسی قسم کا کوئی بھی کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہے سو پلیز ڈونٹ فیل اینی ہیزیٹیشن ٹو آسک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ حافظ